Er du en lærer og ska spille inn en undervisningsvideo for første gang så tenker jeg det enkleste og kanske beste verktøy å gå til er PowerPoint. For PowerPoint er ett verktøy som mange lærere følger sig hjemme i. Og det har aldri vært enklere å lage en film basert på en PowerPoint-presentasjon. Nå skal jeg vise deg kjapt hvordan vi gjør dette i PowerPoint. Nå har vi fått en ny knapp oppe til høyre som heter «Spill in Du går rett og slett og på knappen «Spill in. Då kommer du til et innspillingsvindu, og før vi begynner å spille inn så skal jeg ge noen tips. All det første, det er at jeg ofte tilpasser PowerPoint-slideene mine, slik at det er plassert et talking head, bilde av meg selv som snakker, nede i høyre hjørne. Eller så planlegger jeg eventuelt et ansted på skjermen så jeg skal komme tilbake til om litt. Så går jeg opp og så velger jeg at jeg vil ha med video. Og nå trykker jeg på video og her har jeg også mikrofon. En kjent feil, det er at man bruker feil mikrofon. Så hvis det jeg går inn her, så kan jeg velge da hvilken mikrofon jeg ska bruke i innstillingene. Akkurat det samma kan jeg gjøre i forhold til hvis de har flere webkamerer koblet til. Hvis vi titter nederst på siden så har vi et sted der det heter for eh, velg visning. Og jeg bruker ofte telepromptervisning hvis jeg har et manus, som sånn som dere ser på skjermen her nå. Her kan jeg også gjøre om skriften større, slik at den blir mer tydelig. Webkameraen mitt sitter rett over skjermen, så jeg ser nesten på publikum mens jeg eventuelt leser det som står på teleprompteren. Og så kan jeg scrolle med musene nedover hvis det er en lang tekst jeg skal si. Hvis vi tittet her, så har jeg også muligheten til å gå in og gjøre en u bakgrunnen min uskarp, og det er spesielt viktig hvis jeg har en distraherende bakgrund. Så skal jeg gjøre meg klar til innspillingen hvit, at jeg trykker meg videre til näste lysbilde, her nede til venstre. Och da skal jeg starte, og da er jeg egentlig klar, og da trykker jeg här oppe på toppen i forhold til og trykker på Record. Velkommen till Høy Mook modell, og så vil jeg vanligvis lest videre fra skriptet mitt som stiger på toppen her. Det ska jeg ikke gjøre nå, for jeg viser jo deg hvordan du skal spille in en video. Videoen kommer nede i høyre hjørne, og jeg har noe verktøy som jag kan vise etter hvert. med må jeg først gå til neste lysbilde. Trykker her. Da kommer jag in på en näste lyssbilde og her kan je for eksempel gå in og vælge mig en pen og highlighter for exempel at idee-myldring er viktig. Vi du syns den var forky så kan du vælge en tyndere pen og vad få en oversikt på denn måten. Vi har også muligheten, for eksempel i en presentasjonssetting där jeg skal gå gjennom en modell, så kan jeg for eksempel også ta fram laserpekeren. Så kan jeg fortelle at først får man en idé, så må man ha ledelseforankring, og så trenger man antall timer, og så trenger man midler hvis man skal lage et nettkurs. På den måten så kan jeg highlighte på skjermen mens jeg snakker. Så går jeg videre til siste lysbilde, O her ser det et litte problem. Her skal jeg snakke om to måter å visualisere en modell på, men som du kanske ser så har jeg ikke klart å forberede lysbildet mitt nede i høyre ørene. Det skal jeg vise om et litt øyeblikk. Nå ser jeg meg ferdig med presentasjonen og trycker på Stopp. Nå har jeg muligheten til å trykke på denne knappen hvis jeg vil gjenskape opptaket på dette gjeldende lysbilde. Jeg kan eventuelt gjøre det på alle også, men nå sier jeg meg ferdig, så da trykker jeg på, kunne jeg nå trykket rett her på eksporter, men jeg skal vise det nå før jeg går til eksporter, så jeg trycker nå på escape i steden. For denne knappen «Eksporter video» har jeg her oppe også, og kan trykke på i ettertid. Det jeg ønsket å vise dere, det er at dette videobildet av mig det ligger jo nede i høyre hjørnet default. Men hvis jeg tar tak i musepillene mi, så kan jeg flytte dette et annet sted på skjermen, og jeg har også muligheten til å gjøre dette større. Så dette talking headet, selv om det kommer ned i høyre hjørne, så kan du flytte det hvor du vil på skjermen. Nå skal jeg trykke på eksportere video, for nå skal jeg gjøre om dette her til en videofil. Og her har jeg muligheten til å tilpasse eksporten. Og det jeg alltid gjør, jeg velger alltid det høyeste videokvaliteten. Det er fordi at det skal være lettest tilleggelig for andre. Hvis du for eksempel legger på YouTube, så tilpasses jo bondbredden i forhold til det eleven, studenten din har tilgang til. Så nå trykker jeg på opprett video. Nå må jeg velge hvor den skal legge fra seg en. Jeg legger den hos meg på videoer, og så kaller jeg den for det samma som presentasjonen min. Og så trycker jag på eksportere. Nå tar vi dette her litt tid, og jo høyere kvalitet, jo lengre tid tar det, og her lønner det seg å ha en god datamaskin med god processorkraft. Men trøst det tar bare tid, og så vil videoen være ferdig. Nå har det faktisk gått fem minuter som det tog å rendre denne filmen. Nå kan jeg trykke på «Vis og del video», og så trycker jag här på «Ja» og «OK». Velkommen. Da får jag opp på skjermen som du ser et lite talking head-vindu ja. nede til høyre. Jeg kan dra meg videre i filmen og se de ting vil bli senest ut når jeg kommer på neste bilde. Så nå du nå se her at jeg tegner rundt på filmen. Jeg uthever det som skal være og etter hvert her så kommer jeg også med denne laserpekeren som viser da hvor på skjermen vi befinner oss. Og når jeg går til den siste delen av filmen, så ser du at talking headet, bildet av meg, har flyttet seg fra høyre til venstre, der det var ledige på sløyden. Dette er en MPEG-4-videofil, som er et ideelt videoformat, som du så kan enten eh, legge på YouTube og dele derfra, eller en annen videotjeneste, eller du har muligheten til å dele selve filen.